З плакатами та прапорами України біля стін Святопокровського кафедрального собору зібралися люди. Станом на 18-ту годину неділі 2 квітня тут понад півтори тисячі. Люди скандують гасла з вимогою звільнити церкву від діючого священника та перейти до Православної церкви України. На акцію прийшов місцевий житель В'ячеслав Літинський. Щоб освободив церкву цей товариша і вигнати, щоб його ноги тут не було. Московського цього. О, я так рахую, буде правильно. А, і підтримати, щоб нашу церкву. Це ж зробив такий подло, що побити дитину, але це ж не порядок. Наші козаки воюють, а тут непонятна ситуація з московським патріархатом. Хай би покинули цю церкву. Люди почали збиратися біля собору близько 14 години. Після того, як мережею поширили відео, його опублікував у себе на фейсбук-сторінці депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. А що ж ви військового об'єднав, боже? Поліцію викликають. Що ж, що ж, у дописі до відео Віктор Бурлик написав, що військовий на відео – це Артур Ананьєв. Він пішов добровольцем на фронт в складі 19-го стрілецького батальйону з початком повномасштабного вторгнення. Цю інформацію нам підтвердив телефоном колишній військовослужбовець батальйону Вадим Кривоклуб. Він добровольцем прийшов в батальйон, не пам'ятаю, який місяць. Може бути в березні чи в кінці лютого, я можу помилятися. Але одним з перших прийшов. Він був у нас санінструктором на другій роті. Нормальний хлопець, нормальний, порядний. Вадим Кривоклуб розповів, що з військовим можна буде поспілкуватися в понеділок, бо сьогодні він через емоції спілкуватися не хоче. О 15 годині біля собору збиралися люди, які вимагали зустрічі з священниками та пояснення. Олександр Іванов каже, побачив відео і прийшов сюди. Побачив відео, де священники б'ють військового. Я вважаю, що це є неприпустимим наш час, зараз, коли йде війна. Я прийшов. В коридорі лежав у формі ці, лежав і троє священників. Ну, він наступав проти, проти того, що в цьому соборі йду службу. Тримали, чекали до того пір, поки приїде міліція. Спілкуватися з людьми вийшов священник Олександр Рибчинський. Була така ситуація, що під час виносу Івангелі на середину для того, щоб читати, напав невідома людина, вже потім побачили хто. Телефоном щодо ситуації з військовим Олександр Рибчинський розповів. Якоб брав Євангеліє в руки, виносив на середину храму для того, щоб прочитати його, відбувся напад з невідомою особою, яка він почав обливати водою, почав в нього вибивати з руки Євангеліє, Іван Євангелі упав, почав бити про те Приїхали Приїхало більше чотирьох нарядів поліції, склали заяву, написали, звичайно, питаємо, батюшка, на якого був напад? Прихожанка храму Ірина каже, що була вранці під час богослужіння. Жінка розповідає, що бачила. Зайшло двоє хлопців. Спочатку на увагу ніхто не звернув. Один був е, в формі камуфляжній, такий, як військовий е, діти. Почав дарати Євангелія, почав бити про дитя якона, е, здарати облачення з нього. Хлопців почав бити, хлопців почали його вже затримувати, і той кусок відео обрізаний вже ходив. І прихожани визивали, і хлопці визивали в міліцію. За фактом подій, які зафіксовані на відео, порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство». Про це телефоном розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, наразі встановлюються усі обставини події, проводяться слідчо-оперативні заходи. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.